були і у белгород фортеці на Інкерманії, ну, дуже, дуже гарно. І тут зараз ще, тільки прийшли, подивимося, що тут цікавого ще є, це перший музей, тут, як кажуть, три зали є, де можна щось подивитися. Представлені печатки, розповідає заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, абсолютно різні між ними тисячоліття. Найдавніша початка, яка представлена тут, це печатка Київської митрополії датується 1090-ми роками часи Київської Русі. Близько 100 років, як Русь прийняла хрещення, а вже Київська митрополія має переписку із князівським двором на Джебужа, і вот така свинцева початка залишається тут. Найближче до сьогодення за часом початки Української центральної ради, каже Ігор Западенко. Це оригінали початок Української центральної ради, е-е,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 Маленькі, а ті, що можна розглядіти під лупою, це князівські печатки, каже Ігор Западенко. Їх датують дванадцятим століттям. Давні вислів печатки, які нагадують свинцеві пломбочки, це печатки князів удільних князів часів Київської Русі. Вони знайдені тут біля палацу.